Садять дерева працівники комунального підприємства «Зеленбуд» з обох боків дороги на вулиці Староміська між вулицями Кам'янецька та Шестакова. Для цього викопали лунки, корінь рослини обгорнений у мішковину, засипали землею. Навколо стовбура ставлять дерев'яні планки. Вони, за словами головного спеціаліста відділу з благоустрою Віталія Гаврилюка, мають тримати дерево, поки воно не вкорениться. Так, ну, так, а, мішок а це мішковина, це воно з природних матеріалів, воно розкладається, це ага, практика, воно, воно перегниває. Це є платан західний. Для українського клімату він часто використовується. І він для нього не є страшним. Як зазначив Віталій Гаврилюк, на місці зрубаних хворих дерев висаджують молоді. Вирости платан в умовах міста може до 15 метрів. При посадці 20 літрів води підливають систерни машини під кожне дерево. Робитимуться кожні три дні. Жителі міста так кажуть про висадку дерев у цьому місті. Звісно, потрібні дерева, а як це без дерев? Дивіться, як гарно з деревами. Старі зрізали, то хай нові будуть. Буде прикрасує до нашого міста, звичайно, кисень потрібен. Ціна одного такого дерева, за словами заступника міського голови директора департаменту інфраструктури міста Василя Новачка – 5 тисяч гривень. Закупили їх за гроші з міського бюджету. На роботи, які виконуються, підписано договір на суму 455 тисяч гривень. Щодо того, що дерева гіллям торкаються ліній електромережі, Василь Новачок пояснює. Окрім знесення старих зелених насаджень, тут передбачалося також встановлення нового поребрика, видалення старої землі, завезення нової землі, придбання дорогих дорослих зелених насаджень, ну і, крім того, річний догляд за цими зеленими насадженнями. У місті багато зовнішніх мереж і, власне, старі дерева також росли серед цих зовнішніх мережах. Переважна більшість зовнішніх мереж, які є, вони вже йдуть ізольовані. Сьогодні тут висадили 22 дерева. За словами Василя Новачка, решту дерев висадять протягом двох днів. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.